Калину – символ України. Від хвороб допомагаємо. Не хворіємо. Я 45 тобі 45 вихідачів, і вибираю добільна ви знаєте, що перша неділя жовтня – це свято педагогічних працівників. В цьому році, на жаль, воно дуже сумне і ми вирішили, що ми не будемо відзначати, як завжди, урочисто, а проведемо такий освітянський ярмарок, де в ролі продавців будуть виступати наші вчителі. Вони самі ініціювали таку, такий захід. Чоловік тридцять сьогодні працює у ролі продавців, поміняли сьогодні свої да, вчительські навички на навички продавця сьогодні. Запіканка 15. Да. Давайте. Давай. Це дуже смачно. Це власне приготування. Це не те, що там щось. Пробую лише відгук. Це ще теж смачне. Ми вирішили з колективом об'єднатися для того, щоб допомогти нашим бійцям, нашим славетним ЗСУ перемогти і наблизити перемогу. Дещо ми готували самі. Це купила, тому що на все вчителів, на жаль, часу не вистачає. Тому у нас частина замовлена, частина куплена, частина власноруч приготовлена, частина вирощена власноруч. Рогалики, пиріг, а за 10 купила цей тортик. Мені дуже понра... Понра... подобається цей ярмарок. Я зараз робила цей ярмарок дуже часовий. Купив один лімонат, дві шарлотки, купив варення. Даємо сьогодні власну випічку, пиріжки з саду городу, яблука, моркву. Пиріжки з яблуками з власного саду. Ціна пиріжка 10 гривень, мені здається, це доступно. Сьогодні на ярмарку придбала для діток ось таке варення, тому що в нас часто проходять такі заходи, що будуть стосуватися здоров'я. Тому ми часто п'ємо чаї, тому закупила варення для своїх діток з класу. Я вив'язала м'яких іграшок, таких медведиків, так, і робила брошки в патріотичному стилі. На жаль, вже, вже їх немає, вже розкупили, і маю ще до продажу пальто. Такого сама шила і хочу його продати. Ай не таке пальтішка, правда. Певне буду купувати. Пошиття таке ні в кого немає.